재미 أمريغي. وأرب filt demonstberتون كل سير يلا هل تساوي flats؟ احبظ أن تلك واح Hanulla هنا أارس؟ Sure! هل تساوي جدا؟?б semua..كما��. épهي!切 сделалиرديا! funnel. و ولكن أنا غادي نمشي عند واحد السيد راه كيبان ليا في الواد عنده خيمة تمايا، غادي نمشي نسولو واش دياولو، إلا مكانوش دياولو، غادي نردهم للمدينة، راهم مشاو لديك الشجرة هيه وريحو، السيد لي كاين راه فيناهو هيف، نتمنى الله يكون، مشا الديمات ديالو، ها اه هما راه كانو مورا هاد الجبل الهيف، راهم فيناهو. را <تصفيق> داك اخوتي الزريبة فين الزريبة هنا ولكن واش داير هادوك البهيمات تقريبا ديال هاد الراجل هذا الزريبة اشتو هنا هني الماكلة على ما اظن هذا دابا شنو المعمول المعمول غادي نجيبو ندخلهم هنا أحسن حاجة كاع إلا دخلوه هنا مزيان شتيه دابا شنو المعمول المعمول هو القاطيع خصني نجيبو ندخلوه هنايا كاين هنا هاد الحوش خصه يدخل ليه هني كي كان مولاه كيما كان مولاه المهم هو خصه يدخل لهاد الحوش و صافي حندخلوه هنا. حندخلوه على الحوش كان كان هو صاحب هاد القطيع راه مزيان، ما كانش راه غادي يبقى تمايا حتى نشوفوه، ميه فالميه أنا كتبالي الزريبه خاويه واقيله هما هنا يعني خرجو زادو ولا شو. القطيع جاي جتيه، وا لقيدا واقع في حراقله في الطريق، ميه أنه غادي يكون واقيله هنايا، يعني. شي مشكل ده. الى إلا كانو راهو هادو. لقد اردت يلا اذهب الى المكان الحوش اللي ان كنتون شو مصحاب المكان ما الذي اذهب الى المكان الذي اذهب حتى المكان القضيه كيفاش الى سير سير سير ر المكان الفحل حتى يدخل سير آه كيك 100% هذه البلاصه ديال ما عرفتش علاش شوا هذه البلاصه هنايا مضروبه ديما تضرب هنايا ياما فحال تيدخل كيضربو بالغان ديالو هاي المهم دابا اللي علينا حنا سير سيرو فيلو حتى نشوف لا هذا لا الباب هذا اه اشبيتي اش من ولا ولا ما اثماء ريحي وزقيعي فنشوف القاضية كيفاش دايره الله يا ما عرف ده غادي ندير انا في المية في المية ما غاديش يخرجهم هنا ده ديال هنا غادي نجيب فيها حاجة نزقي بيها الباب ونخليها، المهم ندخلو دابا هنا هنايا صافي، دابا هنا غايبقاو بدا مأمنين شوية، حتى يجي هاد الراجل إلا كان دياولو، شي لي بينه، كان ماشي دياولو المهم را غادي على مولاه حتى نلقاو، هذا هو المهم، هاد شوية أصاحبي بججرة ديال الصحرا، من الماء. نجيب لهم واحد الفيديو ديال الماء غنزيدوا من الماء هيد هيد هيد واول حل ادراس كذا شربوا ليا يا بعد ما شربوا دخلناهم ناس بدينا لهم صافي دابا غادي نمشي حتى العشية ان شاء الله. وغادي نجي نشوف لقية هذا الرجل باش انه انتمعنا انه رموا لهم صافي واذ. يا الله السلام. امشي بدانا نطيع لذلك الكليبات ومحشودين للماء. تركيه السهدسة. هذو إشاراتي ماشي طامطا وشكون هذا من بعد ضخناهم في البلايصه ديالهم تمايا عطيناهم الماء شربوا صافي دابا المهم حتى العشيه ان شاء الله باش نشوفوا واش هو ديالو هذوك هذوك هذوك البهيمات ولا ماشي ديالو اه هما البهيمات بزي ديال الجزائر جا مولاهم هاهوما تيتعشاو، جا مولاهم جا، جاب ليهم العلف، ها آه هو منظر مرطب، جاب من الماكلة ديالهم، ها هوما تيقصيو، صافي دابا هادي المهمة انتهت، يا كاسي محمد، المهمة انتهت من مني جيتي ذهب <تصفيق> آه الفهيمة صافي، ها هو مو ما الفهيمة تاهو أوجن مساء الخير الله يوفق لي الله يعاون هادشي اللي هذا هو اللي بغينا حنا أخوة محمد الله الله جزاك بخير وهذه هي حياه الدنيا يا هادي حنا كنشوف آلام سيده العزه تحياتي لكم البهيمات من جا مولاهم صافي هذا هو اللي كنا كنتسناو صافي مني وصلنا ها هي اني جمول صافي هذا هو المهم. يالله شهي لكم الى فيديو القادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله